Kävelipä kissa, harmaa kuin hiiri, vihaamansa laitoja pitkin. Käpälistä lumeen muodostui piiri, lopuksi se maitoa liitki. Katselipa sitten keittiössänsä, parketista puuttuva palaa. Huomasikin pian töllöttävänsä, lattiassa aukon pinta alaa. Kanta kertaa korkeuttaa. Kissa tietää kaavan ja alkaa oitis laskemaan. Vielä kolmioista, kunhan muistaa sen. Puolittaa vain täytyy vastaus kaksinkertainen. Kanta kertaa korkeus, pinta alat lasketaan. Kissa tietää kaavan ja alkaa oitis laskemaan. Vielä kolvioista, kunhan muistaa sen. Puolittaa vain täytyy vastaus kaksinkertainen. Käveli kissa, harma kuin hiiri, pihaamansa laitoja pitkin. Käpälistä lumeen muodostui piiri, lopuksi se maitoa Katseli Katselipa sitten keittiössänsä, parketista puuttuva palaa. Huomasikin pian töllöttävänsä, lattiassa aukon pinta-alaa. Kanta kerta korkeuspinta-ala.